відбулося засідання робочої групи, яка вивчає законність використання споруд Почаївської лаври. Який його результат? У Збережі навчатимуть операторів-безпілотників. Це перший такий центр в Україні. На війні загинув батько трьох дітей з Тернополя. Робоча група при обласній раді збирає докази, які допоможуть розірвати з Московським патріархатом договір оренди Почаєвської лаври. Сьогодні провели виїзне засідання у Почаєві. Ми звернулися до ОДА, ініціювати позови до суду, вивчити можливість примусового рішенням суду перейменувати назви, тобто Української православної церкви, на Російська православна церква в Україні. Під час засідання прийняли рішення звернутися до громад, зокрема і Почаївської, аби вони розірвали угоди користування земельними ділянками, парафіями церкви Московського патріархату, каже керівник робочої групи Олексій Сиротюк. Те, що нам відомо, перше рішення, яке вже було ухвалено, ухвалено Тернопільською міською радою. 17 квітня цього року, де вже прийнято відповідне рішення стосовно резервування подібного договору користування земельною ділянкою з і московського пререкату. Ми очікуємо, що відповідні рішення будуть прийняті іншими органами місцевого самоврядуваннями сільськими, селищними, міськими радами. На даний час в Тернопільській області ще є кілька десятків відповідних органів, об'єктів церкового московської Петерхату, які мають в рішення про користування землями комунальної власності різних територіальних громад. Робоча група та представники Почаївської міськради оглянули територію Почаївської лаври, перевіряли, чи є новобудови, які були незаконно зведені на території Кременецько-Почаївського заповідника. Депутат Почаївської міської ради Микола Замковський показує одну зі споруд, яка, за його словами, раніше не входила до складу Почаївської лаври. Ця будівля, яку ви бачите, це будівля початку 1905-1910 роки, тут була лікарня. Будівля, яка ніколи не належала Печаюцькій лаврі. Чинці лаври, керівництво лаври, вірніше, намагалось знайти документи, щоб підтвердити власність на цю будівлю. Жодних документів по архівах вони не знайшли, вони пішли простішим шляхом здобули технічний паспорт, який був в міській раді, і на основі цього технічного паспорта державний реєстратор зробив їм всі документи на цю будівлю. По факту ця будівля мала б належати міській громаді». Поряд з головним входом до лаври стоїть намети, де збирають підписи на підтримку законопроекту про заборону Московського патріархату. Підписів ми зібрали небагато, вже тут були спроби палатку нашу перевернути. Кожна людина підходить і починає нам розказувати, що Путін хороша людина, нас бомбить Америка і все в такому роді. Я, чесно, це бачив на відео, але побачив на свої очі, аж мову відняло. Охоронці припускають робочу групу на територію лаври. Оце ходить до музею, до національного. А це вже все є новобудова, так? Це ну, тобто... теж старе, але воно, вибудоване... але воно Таї... до музею не буде. А добудували храм і так би мовити цю ікону лавки. а хто надав право користування тоді цим приміщенням? Питання, де документи, хто давав дозвіл, як вони будували. Священники, яких ми зустріли на території Лаври, спілкуватися з нами відмовилися. Чоловік, який попросив себе називати раб Божий, на запитання, як ставиться до того, що Українська православна церква пов'язана з Росією, відповідає. Наскільки я знаю, Руська церква. Патриохатів є багато, але православна канонічна церква це одна. На запитання, як чоловік ставиться до того, що Російська православна церква підтримує війну в Україні, відповів: Я не політик, я хочу говорити про духовні речі. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.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 Навчитися керувати цим дроном можна за три дні, каже інженер. Директор коледжу Вадим Листовицький розповідає, хто зможе навчатися в центрі. «Перший напрямок – це після 9 класу, термін навчання – три роки з добуттям середньої освіти. Це буде до 30 чоловік. Також будуть курси підвищення кваліфікації і перекваліфікації. Курс навчання буде тривати до трьох місяців і можна буде отримати свідоцтво. І він буде йти постійно. А також ми будемо Річний курс з отриманням диплома після 11 класу. Обійшлося нам це ремонти для самоаудиторії і лабораторії в невеликі кошти це понад 250 тисяч. Ну а вся решта відповідно ми здобули і за допомогою спонсорської допомоги.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 у Тернопільському міськрайонному суді розглядали справу тернополянки Ірини Скрабут-Яворської, яка 23 квітня минулого року в'їхала в, в архікатедральний собор. Її захисник Володимир Рубінський клопотав про відкладення засідання для вивчення показів, які надавали свідки під час досудового розслідування. Суддя Тарас Багрій його клопотання задовільнив. Суд відкладає судовий розгляд для того, щоб надати можливість прокурору вжити заходів для забезпечення явки свідків судових засідань, як це передбачено статтею 23 та 327 Кримінального процесуального кодексу України, але відкладає на нетривалий час, на декілька днів і призначає судовий засідання на 1 травня 2023 року 12 годину. У Домі Печалі прощаються з загиблим у російсько-українській війні бійцем Павлом Матлашевським. Він загинув під час артобстрілу російських військ на Запорізькому напрямку. Попрощатися з Павлом приїхали його побратими. Він був волюєм з побратимами. Був в хороших відносинах, які на нього могли полягтися в бою справжнім війном і. Захисником нашої держави. Разом з ним служив в одному відділенні. Я старший типу, гранатометчик. Він був старший стрілок. У нас служили разом. Дуже хороша людина. Завжди допомагала один одному. Від дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. 2 квітня 2023 року вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпечення оборони, вістрічі і стримання збройної агресії Російської Федерації в районі наставного пункту Олівське Запорізької області, загинув за нашу батьківщину. Поховали 43-річного Павла Матлашевського на алеї героїв Миколинецького кладовища. Старший брат бійця Сергій Матлашевський розповів, Павло служив у війську з перших днів повномасштабної війни. Пішов по мобілізації. Спочатку служив в роті охорони Тернопільського ОТЦК, потім в 16 окремому середському батальйоні, який стоїть позиції на передній лінії. Він любив життя, він хотів жити, це війна. Він загинув за те, щоб інші жили і були щасливими. У Павла Матлашевського залишилося двоє синів і донька, розповів Сергій Матлашевський. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Воно Поминальною панахидою у Тернополі вшанували пам'ять загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Серед присутніх полковник Міністерства внутрішніх справ Роман Тютюнник. Чоловік розповів, що працював після аварії в зоні радіоактивного забруднення. За спогади, який молодий капітан після академії з Києва зразу нас відправили в Чорнобиль травень місяць. то було в тому Ну і забезпечили порядок. Виселення робили спочатку людей Прип'ять, а потім населені пункти, 10-кілометрова зона. А потім охороняли ту все, бо все пусте. Магазини, дома. На Тернопільщині проживають 35 тисяч 700 людей, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. З них приблизно 2,5 тисячі ліквідатори. Про це повідомив голова обласної організації «Союз Чорнобиль України» Олександр Деркач. За його словами, деякі ліквідатори аварії сьогодні захищають Україну від російських окупантів. Перед тим, як їх на сьогоднішній захід, мені дзвонив один із наших захисників, Іван Геврилюк, який свого часу був в Чорнобилі, зараз він захищає нашу батьківщину. «Десятки людей, які мають статус сучасний поліляд, захищають на Батьківщину. І, і тут на місці наші хлопці також приймають досить таки велику участь у захисті Батьківщини. Ми зілили над військовими частинами, які охороняють наше небо. Хлопці роблять інженерні споруди, засоби, захисні споруди на пункти управління. Тобто приймають, передають той досвід, приймають участь на ближній швидкої перемоги». Присутні поклали квіти до пам'ятника жертвам катастрофи у парку національного відродження. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Вові відкрили виставку дерев'яної скульптури митця Стернополя Івана Мердика. Експозицію представили в музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства Національної академії наук України. Про це повідомив директор музею Андрій Клімашевський. Час нашої війни важливо показати не тільки світу, але нашому всьому суспільству, що ми захищаємо нашу мову, нашу ідентичність, нашу культуру з цих підесталів представлених 26 культур скульптур дивляться на нас крізь призму часу і нашої історії. Виставку присвятили 90-річниці з дня народження Івана Мердика, розповів співорганізатор Анатолій Меціпура. Виставки пройдуть на Подільні, в Кам'яці Подільському, пройдуть в пройдуть Хатині, виставки, виставки будуть Київ-Печерські лаври, виставки будуть Софії Київській. Ну і на остаток, якщо на вдасться, ми будемо робити виставки. дві виставки, має бути ще в Польщі. У Львові виставка триватиме до кінця травня. Суспільне Тернопіль. Підписуйтеся на Суспільне Тернопіль у соцмережах.